2023, 26 Γενάρη, ημέρα πέμπτη, στον Κυφισό, τον ποταμό, που έγινε δρόμος, να κατεβαίνετε εκτεκίνητα, στη σύγχρονη Αθήνα. Σύνεται, τέρμε, σύνεται, τέρμε, σύνεται, λα, λα, λα, λα, λα. <χω> Σήμερα λοιπόν η μέρα ήταν τόσο σκοτεινή, που λίγο ξυμαίρωσε, κάπως εκεί το πρωί φώτισε. Μετά αρχίσανε λίγο τα σύννεφα, η ψηλοπούλα, η βροχή, η σκοτεινή ο τόπο γιατί ξεκίνησε μια έντονη καταιγίδα. Τέλο πάντων, νύχτασε νωρί. Σκεφτόμουν λοιπόν οι άνθρωποι αυτή στην Ισλανδία που για μήνε, δηλαδή από πότε, από τον Δεκέμβρη σίγουρα έως τον Φλεβάρι 1000% ζούνε. Στην νύχτα, πίσσα, δεν ξέρω αν τσιμερώνει καθόλου, δεν νομίζω. Πώς ζουν πια, σε μια τελείωτη μηνών, νύχτα. Απορία. Πείτε μου τις γνώμε σας, down below. Thank you!